حنا الاسود الكاسره قول وذعان مصقول تهجم للعدو لا محله رحال يا دنيا مع الله رحال وفي سبيله نقفي العمر كله فيه الرجاء وحده وطني ولا مال واثق بميعاده وماسك بحبله لله ادعي الروح والدم والمال والامر له والشان هيهات من ذا يا حلف الامثال ولا زمان الهيمنه والمذله صوت البنادق يعزف المراتم موال من يد ترا متحرق القلب نبله يا من غزا نبايرا اقل الاهوال محال يرجع حي ويعود له ايه والله الناس هم مقاطع وقتال النبي رجال الحرب ديما نمله حنا الاسود الكاسره قول وفعال وسكور تهجم للعدو لا محله رحان يا دنيا مع الله رحان وفي سبيله نقضي العمر كله فيه الرجاء وحده وطني ولا مال واثق بميعاده وماسك بحبله لله ادعي الروح هيهات من الذل يا حلف الأمثال ولا زمان الهيمنه والمذله صوت البنادق يعزف المراتم موال من يد رامج حلف القلب نبله يا من غزا نبايرا اقل له محال يرجع حي ويعود لهل والله الناس هم وقتال والنبي رجال الحرب ديمان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 كاتم الظل تظل يا حلف الامثال ظل زمان الهيمنه والمدلة صوت البنادق يعزف المراتم موال من يد درهم تحرق القلب نبله يا من غزى نبايرا اقل الاهواال محال يرجع حي ويعود لها والله الناس هم مقاطع وقتال وانا رجال الحرب ذي ما نمله الاسود الكاسره حدود وضعان وسكور تهجم للعدو تهجم